Szeretettel üdvözöllek, Lukács Zoltán Gábor vagyok, a Sorslevelek vezetője. Folytatódik az Akasa Beszélgetések előadássorozat. A következő eseményünk szeptember 17-én lesz, szokás szerint csütörtökön, este 6 órától online a Zoom tanteremben találkozunk majd. A következő előadás címe Sirdi Sai Baba, vagyis a csendesség mestere. Ő egy olyan ősi bölcs volt Indiában a 19. században, aki a békéről, a csendről, a nyugalomról, az ellazulásról tanított. Valójában senki nem tudta, hogy melyik valláshoz tartozik, nem mondott magáról szinte semmit. Azt mondta, hogy nem az számít, ami ő benne van, hanem az a szeretet, amit ő képvisel. A belső értékek, nem a külső értékek. A csendről tanított arról, hogy merjünk elmélyülni, legyen bátorságunk feléleszteni és felkorbácsolni a spiritualitás tüzét, ami valójában maga a szeretet, és legyen hozzá az a kitartásunk, amivel egy életen át tudunk békét teremteni. Engedjük el a ragaszkodást, éljük meg a belső önvalót, közeledjünk az isteni energiákhoz, a felső minőséghez. Erről lesz szó ezen az előadáson. Sírdi Száibaba életéről és munkásságáról fogok neked mesélni, és számos olyan elgondolkodtató, gondolatébresztő tanítást adok majd át neked, amit akár a mindennapjaidba is beépíthetsz majd. Szeretettel várlak tehát szeptember 17-én, jelentkezni pedig az info.sorslevelek.hu oldalon van lehetőség.